Pani Horáková. Tak já mám priority tři, kdybych byla ministrině práce a sociálních věcí. A ta první je také výstavba levného nebo dostupného nájemního bydlení, protože bez bydlení nic nejde. Druhá je zvyšování mest a důchodů, mzdy samozřejmě za důstojných pracovních podmínek, jako je to dneska v České republice. A třetí priorita je řádné ohodnocení péče, protože si myslím, že pečující osoby v České republice bohužel nemají ani adekvátní finanční ohodnocení, ani tu společenskou prestiž kterou bychom jim měli dopřát.